اليوم جبت لكم لعبه ترفع أمّا للضغط لعبه يعني نقدر نقول الكل يدورون عليها عدنا مراحل نحاول نختمها عدنا تقريبا نقول ثمان دقايق ثمان دقايق تقريبا نحاول بيها نجيب البالونات فخلونا نبلش يلا يلا الله. يلا الله. يا الله. لك يلا لك يلا عندنا عدنا ثمان دقائق عدنا تحدي من من تقريباً خمسة الاف ستار لك يلا لك عوش لك عوش لك يلا إيه يا الله أويلي أويلي شو حيفض خراب إنه يلا يلا يلا يلا يلا, يلا. يلا ها هي يلا نفوت على وراها لك يلا شدلها شدلها يا الربع لك عاش لك عاش لك رادنا في ثلاثة أربع ساعة يلا تفضل كفو كفو أهي، لوراها طبعاً أنا شوية مسرع على المقطع، على مود يعني ما نتأخر عليكم، لك روح، لك عمي روح. لك يلا يا معود صدق كذب لا اله الا الله هاي المرحله كلش تجلط يعني حرفيا اوكي بعدين لك يلا خرب حظي طبعا ذكرني بهاي اللعبه اللي نسلق شايفيها هاي اللي طولنا بيها أربعة ايام لك اي رجعت خرب حظي هاي اللعبه اللي يتسلق وكلش صعبه بالضبط والله ترى هاي يعني اللي مسويها مجرم ما عنده انسانيه بعدين لك روح بس رجلي خراب <تصفيق> كم والله والله هاي اللعبه تجلط يا اخوان لك روح روح روح روح استغفر الله العظيم اشعر ما أعرف والله لا جتى. ان آي, إيزي إيزي إيزي إيزي ان إيزي. بس بس الامر ممكن ها. يكون هذا الامر ممكن ان يكون هذا الامر ممكن ان يكون هذا يزعج يا أخوان والله صوتي يزعج صوت مزعج يا أخوان يلا يلا نروح الوراها الله مشكلة صعبة مشكلة صعبة يا حظي عيد إيزي إيزي إيزي إيزي إيزي يا أخي من أول محاولة من أول محاولة خلاص روح نيكست سهله سهله سهله سهله سهله ايزي ايزي ل ل ل ل ل بس وحده بس وحده بس وحده بس وحده بس وحده بس وحده بس وحده معود بس وحده ها هي نيكست مو اي سهله ما يعني ما اتوقع بيها صعوبه اصلا هلق جخ ابو سعود تذكرون جخ ابو سعود؟ ها من كانت الزفارق يلا فضها يا معود يلا نعيد احسن مليت يلا والله روح روح روح ايوه يا الله ايوه بقيت وحده شرحي فضها الله يلا نيكست بقيت بس وحدة فوق لكل لا بشرفك ماري اريد روح لكل بشرفك ماري اريد اعيد والله ما اريد اعيد اهي راح تيجي راح تيجي بس صبر صبر اوكي بعدين <تصفيق> اول خوارزميه ولا لعبه ايش قلت لنفسك الفيزيائي ايش قلت لنفسك يعني اوكي لا راح انجلط أني والله راح انجلط يلا يلا يا اخي شلات قلبي كلش من هاي المرحله حلوه خلصت صعبه حيل كانت صعبه حيل Easy. ايزي سهله هاي زيدي كم ساعات يلا نيكست الله لك يلا آه. ايزي اول محاوله زين هاي الجو شو حلوة ما تخد يلا نبلش ما آه مشكله أيزي كل شيء يعني الله يا أخي واحدة حلوة هاي آه هي next ديجا ديجا مأساة ديجا يا finish next يا الربع سوون لايكات ومشاركات يعني المقطع يستاهل متعوب عليه والله يعني تعبت سهرت الليالي